Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és most egy olyan dologról szeretném részletesebben tájékoztatni önöket, ami most itt zajlik. Jelen pillanatban Széchenyben vagyunk, és a Juhos Gábor Maraton, Trianon Maraton futóversenyre várjuk a, a, a résztvevőket, és a Magyarok Világszövetségének elnökét, Patrubány Miklóst. Most ez a rendezvény egy hosszabb eseménysorozat lesz, és most olyan felismerésünk volt, tulajdonképpen röviden el szeretném mondani, hogy ez már tavaly elkezdődött, a Szent Korona ünnepen, az Ipoy Balogon, ez egy felvidéki település, ahol Ipoy Balogon egy olyan templom van, hogy a korona van, a, nem kereszt, hanem egy Szent Korona van az Ipoy Balogi templom tetején, és ennek következtére, vagy ennek hatására, 17 évvel ezelőtt csináltattak egy csodálatos gyönyörű szép másolatot, ami ugyanolyan mind az igazi, amint az eredeti, csak egy mm-rel kisebb. Két kő nem egyezik az eredetivel, de azt megpróbálnak beszerezni, de egyelőre nem tudják. De az a lényeg, hogy teljesen hasonlít az igazi Szent Koronához, ezt 17 éve ünneplik a Szent Korona ünnepen, a Szent Koronának a szellemiségét. Ez a magyarságot ott nagyon megerősíti és összetartja. Tulajdonképpen ezt a szemkoronát nagyon-nagyon ritkán beszik elő, egy páncél szekrényben őrzik. Tavaly történt meg először az, hogy a, a, a, a búza és a szemkorona között hasonlóságot véltek felfedezni, mert nagyon sok népi hagyomány és nagyon sok úgy már kutató is megállapította, akik ezeket gyűjtik össze, és egyre több erről a, a, a tanulmány, hogy minden búza szemen rajta van Jézusnak a képmása. És a Szent Koronáim is hogy rajta van Jézus urunknak a képe. És ők ezt azon a Szent egy beáldották egy bizonyos szertartással, és ezzel, ez mellett adtak egy felhívást, hogy Kárpát-medence szerte Szent Korona körök alakuljanak. Ez egy nagyon szép felhívás volt, egyáltalán nem akartak, olyat, nem kép, volt az elképzelésük, hogy ez hivatalos legyen, legál, hogy, hogy egyesületeket hívjanak részre, hanem településeken, az emberek keressék meg azok az emberek egymást, az otthoni saját településéken, ahol laknak, és ezzel kössenek ismerettséget, akik tisztelik, becsülik és szeretik a szemkoronát. Hát ugye ezek a felhívások nagyon nekünk is megtetszettek, és aztán e, folyamatosan, Ugye mi is elkezdtük építeni a Szent Korona köröket, Balassa-gyarmati Szent Korona körnek, a Fécsényi Szent Korona körnek vagyok az elindítója, meg egyéb Szent Korona köröknek, és keressük a településünkön élő embereket, akik tényleg tisztelik, szeretik a Szent Koronát. De nem csak a Szent Koronáról beszélgetünk, hanem egyéb közösséget is építünk, építünk ezekből, ezekkel a gondolkodású emberekkel. Ugye nagyon el vagyunk egymástól távolodva, a Szent Korona oltalmában, meg újra tudunk egymáshoz közeledni. És ez nekünk egyre, annyira jól működik, hogy most már abban nagy rendezvényekben is gondolkodunk, hogy a szent az aranyvonatot fogjuk meghívni, vagy már meg is készítjük elő a, az érkezését, és most már úgy néz ki, hogy Budapestől az aranyvonat egészen Losancik fog menni, és egy nagyon nagy kulturális esemény sorozatot fogunk erre az egészen ráfűzni, de föl ráfűzzük, hogy, hogy itt Nógrád megyében a a látnivalókra fölhívjuk a figyelmet, mert a sok várra, ez a, a Nógrád megy egy turisztika fellegvárra lehetne, csak nem kaptunk elég figyelmet rá, tehát erre is készülünk. Tehát ezek a Szent Korona körök segítségével már mi idáig eljutottunk. Most tulajdonképpen, hogy ezek a Szent Korona körök alakuljanak, aztán kitaláltuk többen, többen, és akkor erre nagyon könnyen szervezhető, és mindenkinek lehetősége van erre, Szent Korona másolat találkozókat szerveztünk, szentkorona más tulajdonosok ö, ö, találkozóját szerveztünk több településen, és odáhoztak különböző szentkorona másolatokat. És nem csak az, hogy ezek egy nagyon szép, ö, ezeket tárgyaknak hívjuk Isten igazából, a Szent másolatokat, az igazi szentkorona az meg már egy, majdnem egy jogi tehát nem majdnem, hanem egy jogi személyiség. Erről a szentkorona.info-n elég szépen kivannak fejtve ezek a, ezek a dolgok, vagy ezek, mi a kettő között a különbség, de ezek a szentkorona másolatokkal ugye felhívjuk az emberek figyelmét az valódi Szent Koronára, és annak e, és a az, szellemiségére. Az és ez a másolatok, ahogy egyre, egyre több helyen megjel, megjelentünk, fölvetődött az a kérdés többektől, hogy mi most mit szeretnénk ezzel elérni királyt akarunk, vagy ko, uh, királyságot akarunk. És ugye erre a Ferenc György, a lelki atya, egy misével válaszolt, amit 2021 november 21-én, Ipoly Balogon uh, tartott meg, és ott vette elő újra a, a, ezt a gyönyörű szép és ő akkor ünnepi a világon, a katolikus egyház, hogy Jézus a világ királya. És ezen a napon, ugye, ő akkor kijelentette, vagyis az, erről van egy kis videó is, hogy a Szent Koronának az örök örököse, vagy a tulajdonosa Szűzmáriának volt felajánlva, és az örök örököse Jézus. És akkor ő ezzel üzent, ezzel üzent, ezzel, a, a, a, a, ezzel üzent a, a kérdezőnek. De most már ez odáig, odáig a történések most már odáig jutottak hogy Pünköst Hétfőn ez az ipojbologi Szent Korona másolat megjelenik az Esztergomi Bazilikában, és az Esztergomi Bazilikában Erdő nek a helyettese doktor Török Csaba fogja szerebrálni a misét, és ott pedig arról lesz szó, hogy a Szent Koronának a Jézus nem, nem az örök-örököse, hanem a birtokosa és egy ilyen szent lesz megtartva. Most az azért nagyon különleges ez a mai nap, mert ugye ez a trianoni megemlékezés, ez a június 4-én, ez egy nagyon fájó, nagyon-nagyon-nagyon fájó történet azoknak az embereknek, akiknek egy kicsit is van idejük ezzel foglalkozni magyar embereknek, mert ugye most nagyon sokan mondják, hogy nem érdekli, de érdekli a magyar embereket, de vagy nincs idejük foglalkozni, vagy ez egy nagyon fontos dolog. Ez is be lesz ezzel a pünkösdi, pünkösdi misével. Mégpedig úgy, hogy most ez a, van egy futóverseny, amin most várjuk ide majd a, a várjuk ide azokat is akik futottak, de mi valószínűleg futnak, utána lesz egy megemlékezés, egy városi megemlékezés, és lesz egy szentmise, ahol ez bejelentik, hogy a szent korona Másolat az esztergomba fog menni, este meg lesz egy különleges rendezvény, ott is szentkora másolatokat lehet megtekinteni, de a lényeg az az egészben, hogy most jöttünk rá, és Patrubány úrral még sose jártunk ott, hogy Ipoly Tarnócorral, hogy ez az egész elindult, ez a Jézus király templomból indult el. Elől indult el, tehát Jézus király te elnevezésű templomból indult el, ahol nem is oltár van, hanem egy gyönyörű szép Jézus szobor van, jogarral a kezébe, és egy koronával a fején, és egy földgolyón áll, és nézi le a földet, és ezt majd be fogjuk vágni, vagy össze fogjuk vetíteni, és ezért is jelentette ki, hát ugye ha én mondanám, vagy bárki mondaná, én nem vagyok annyira különleges, se tudással, se birtoklással, a tudással se innen-ondan összeszedett, de Patrubány Miklósnak is ugye a tudása, meg a, a kijelentései, ugye a Magyarok Világszövetség elnöke, hát ugye azt mondta, hogy ez is igazából virágrengető történet is lehet, hogyha valóban a apostoli szemkoronánknak a Jézus a birtokosa, vagy tulajdonosa. És ugye ezt a, teljesen függetlenül, hogy ezt a két eseményt, az Esztergomit, és ezt a trianonit egybe tudjuk kötni, pedig akkor mi nem tudtuk, hogy ebből a jelképesen, hogy, hogy, hogy milyen fontosságú, templ nem ismertük még föl, hogy milyen fontosságú templomból ö, indul ez a maratoni futóverseny. Mi reggel elindítottunk, Szklenár Tamás, most is evez, a kajakkal egy három napos túrán egy mini Szent Koronát visz az Ipoly folyón, egészen Esztergomig. Ővele legközelebb, ugye pünköst 9 órakkal fogunk találkozni, akkor várjuk a Dunán, amikor ő már három napig ezt a kisi koronát, hogy a két rendezvény össze legyen kötve, végigviszi. Ez alatt egy felhívást adtunk közre az Ipoly-Ballogi, vagyis a felvid, a, az Ipoly folyó mellett lakó települések polgármestereinek, hogy ezt a kenust, aki ennyit ke, ezt a kajakost, kajakost ennyit kajakozik, Ugye, hol ki kell jönni neki, mert be, nagyon kemény túra vár rá, hogy várják, köszöntsék is. Több helyen megjelennek, virágod dobnak a vízbe, mert hát erről lesznek majd felvételek, beszámoló, és üdvözlik ezt a, életetik ezt a, ezt a sportolót. Tehát Isten igazából, hogyha ez meg fog történni, és minden történne meg, péntek, vagy pünkös hétfő, hétfőn, amikor ugye a Szentlélek itt akkor lesz ez a mise. Akkor itt Párkányban fogunk megnyitni egy Szent Korona képgalériát, ami két hétig fog tartani, és az a galéria fog folytatódni egészen addig. Ez egy vándorgaléria lesz, meg lehet hívni több helyszínre, nagyon szívesen elvisszük Szent Korona másolatokkal, és ez addig fog folyni, ami 2022. november 20-án lesz újra a Jézus világ királya ünnep. A, a, a, a teljes földgolyón akkor ünneplik, akkor a mi. <tos> Novák Katalinnak, a mostani köztársaság. Novák Katalin bocsánat. Novák igen, kérek, a mostani köztársasági elnöknek is megírjuk a levelet. Áder János úrnak már megírtuk a levelet, hogy ezt a szemmiset, amit most az ipolybani szemkorona másolattal történik, hogy erre, hogy tudjuk, hogy a levél nagyon meg, csodálatosan meg van fogalmazva, Balogh Dábor, Csemadok kürtösi a vezetője fogalmazta meg, de tényleg nagyon meghatóan, meg, csodálatosan meg van fogalmazva, még nem adtuk közre, közre mert ugye Áder nem válaszolt rá, de meg akartok várni, hogy kapunk rá választ, de ugye most volt a váltás, megérthető, de újabb levelet fogunk írni, és újabb levelet fogunk írni, hogy azt fogjuk kérni, hogy, e, hogy ezt, a, ezt a szennisét, ezt Erdő Péter, az igazi, valódi szentkoronával tartsa a celebrálja. És akkor addig fogjuk tartani ezt a, ezeket a szentkoronamásolat találkozókat, amíg, amíg, amíg úgy érezzük, hogy ez szükséges. Aztán erre lesznek konferenciák is ugye, megtartva, mert már most is kaptunk nagyon sok üdvözlő levelet erről, de kaptunk természetesen olyan kötőszok, akik ezt cáfolják, hogy, hogy bármi közel lehetne, vagy bármi esemény, de erről tanácskozások lesznek erről, a pont oldalon lehet majd tájékozódni. Ott az eseményen rajta van minden. Úgyhogy most azért is vagyunk ilyen boldogok, és várom, most már kíváncsi leszek, hogy Miklósnak mi a véleménye. Mert most láttuk ezeket, a, hogy, honnan, ez a, hogy, hogy milyen eseményről, milyen esemény, hát ez a szomorú, ez a gyászos eseményből e, indul, már eleve, el a küldetés, az utrianonból, akkor ugye, hogy a milyen fontos templomból, tehát ez, azt majd bevágjuk, hogy ez egy csodálatos templom, mindenkinek javaslom, hogy ipoly keresse fel ezt a templomot, ez egy nagyon különleges templom, és hogy Ugye gyászban, ebben a, a, ebben a szorongásban él a nemzetünk, erről holnap lesz egy úgy beszélek, hogy holnap valószínűleg aki megnézi, akkor annak már tegnap lesz, vagy múlt lesz, de vasárnap csinálunk egy konferenciát, közös kiúszkeresés, ott az Öntérkép című filmet fogjuk levezetni, és Jelenszki Istvánnak és Dr. Zseni Anna Máriának a filmje, ami azzal foglalkozik, hogy minden magyar ember, ha tudja, ha nem, bármit csinál, bármit mond, ha érdekli a történelem, hanem hatása alatt van a trianomnak. Tehát hatása. Ez egy olyan, mint hogy az én édesapám most nincs olyan jó állapotban, Sajnos gyengékedik, Én nekem hiába látszik, hogy jókedvem vagy, de rám van vagy gyakódok az évesapámén, hogy, hogy mi történhet most ebben a pillanatban vele. Tehát ez egy ilyen lelki összeköttetés, és nem tudom elragadtatni magam. És a nemzetünk is sajnos ebben él, hogy folyamatosan, hogy mi háborús bűnösek vagyunk, vagy egyéb, és hurcoljuk egymással, és ezzel szembe kell nézni. De mivel igen, szóval szerencsére most a, a az interneten nem csak mindenféle, olyasmit is lehet vagy találni, amik, amik olyanok, de nagyon jó témák is vannak. Nagyon a magyar nemzet megvan van egy nagyon gondolkodó réteggel, tehát meg lehet nézni, hogy nagyon sokan próbálják, keresik a közös kiutat és a békés közös kiutat. Van is egy ilyen jövendő, jó atyától, hogy a, nekünk, magyaroknak egy különleges védőangyalunk van, sokat kell hozzáfohászkodnunk, és egyszer egy valami olyan fog kirepülni mi belül, a magyar nemzetből, ami csodálatba fog ejteni az egész világot. notre is megkereste, nem tudom, mennyien tudnak róla, az Rigny Miklós, nem tudom, hogy csinálta, lovon, hogy találta meg őt, adott neki 3000 ezüstöt, és kért 99 kért jóslatot a magyarakra. notre 99 jóslatot meg is írt, Benne vannak, akár még Orbán Viktorról is föl lehet ismerni, Lajosról, nagyon szép, nagyon gyönyörű, nagyon érdekes, mindenkinek tudni kellene, de benne van egy olyan is, hogy a magyarság meg fogunk újulni, most, most itt az ideje. Egy olyan különleges jóslata van a magyarságra, hogy ezt ámulatba fogjuk ejteni egész Európát. Erre most szükség van, igénylik az emberek, bölcsességgel, békességgel, valahogy szeretettel, és ez a szemkorománk is hordozza ezt. Tehát ez most erről szól, főleg ez Jézus urunk nélkül elképzelhetetlen, mert a közös alapéletünknek az alapfeltétele, hogy Jézus urunknak a szavait megérte, megérte, megértve, megértve, megértve. Ha sikerülne, akkor biztos, hogy egy csodálatos nemzet lennénk. Na, úgyhogy én ezt azért is mondtam el ilyen hosszan, mert már nagyon régóta kérdezgetik, hogy mi ez az egész, most már kezdő remélem, hogy sokáig addig fog tartani, amíg célban nem ér. Várunk több segítőket, ugye most is rengeteg információt kaptam, itt van, van a kedves operatórunktól, és rengeteg információt kaptam, hogy kikkel kell felvenni a kapcsolatot, szerintem ez nagy dolog lesz. Úgyhogy ezt Miklós Patrubán úrtól is most kérdezni fogom, várjuk őt, is, jól lesz a következő rész. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor.